hei dere jeg bruker ikke den mikrofonen jeg har så kraftig stemme så det går vel sikkert bra at jeg ikke bruker den eller hører meg på siste rad. Det er en uttalelse du ofte kan høre fra lærere som underviser i større rom og for å ha det helt klart er det mikrofon i klasserommet så skal du bruke den. Det har gjort en vurdering i de fleste klasserom i kommuner og statlige organisasjoner i Norge, at visst rommet trenger mikrofon, så er det installert en mikrofon. Og så kan det hende at man også bør installere mikrofon i flere romm enn det som er tilgjengelig. Fordi det er sånn at det er forskjell på å høre og høre godt. I forhold til en undervisningssituasjon der man skal høre over lang tid, så er det strevesomt å høre på, og det fører sannsynligvis til dårligere læring hvis det er dårlig lyd. Og en mikrofon er til for å gi bedre lyd. Her er det selvfølgelig forskjell på typer rum og akustik som er i disse rommene. Så her er det individuelle forskjeller, men er du usikker, gå for det sikre og bruk mikrofon. Och en annan ting, det är hur dan brukar du mikrofon. Jag ser ofte, här har jag en myggmikrofon men bøylet och har runt hode. Ofte så ser jag att föreläsare står och så håller de denne bøylen på denna måten. Eh och där det, det sån att den är ju tillpassad til en viss avstånd till munnen som är fast. Och väldigt ofte så er det som sånn att föreläsare håller den för långt fram munnen eller av og til glemmer seg bort, og da forsvinner jo lyden for de som faktisk trenger det. Så bruk mikrofon, det er veldig mange som trenger det. Dette står ikke eksplisitt i forhold til regelverket for universell utforming, men her kommer vi in på eh, kravet om individuell tilrettelegging av undervisning. Så eh, i forhold til det at alle har rett til individuell tilpasning, så är det så sånn att du skal ikke bruke mikrofon hvis det er noen som trenger det i klasserommet. Du ska bruke det i tilfelle det er noen som trenger det. Har du elever i klassen din som har ett permanent tørselhandicap, så har du rätt på teleslynge koblet til sitt høreapparat. Men hvis du har elever av kortere varighet, så finns det enkle teknologiske løsninger for det under koronaepidemien så brukte jo mange video som Teams og Zoom og de kan faktiskt brukes hvis du har en mikrofon sånn som jeg har på meg nå så kan en elev som for eksempel midlertidig har nedsatt hørsel så kan du kjøre vanlig undervisning av de i eh, video møteverktøyet og eleven mens sitter i klasserommet kan ha på sig egne høretelefoner som da er koblet til Teams eller Zoom eller lignende. Og da har de muligheten til å stille opp lydstyrken. En anting ting er selvfølgelig en praktisk art, der du rett og slett flytter de som hører dårlig lengre fram i klasserommet slik at de kommer nærmere. Og en del lærer seg også opp etter å lese på munn i forhold til når man har ett handicap, og det er også synsvinkeren å være nærme læreren viktig. Om du har elever med spesielle behov knyttet til hørsel og rommet du underviser i ikke har de fasilitetene av teknologisk art som trengs, så skal i utgangspunktet skolen være behjelpelig å flytte undervisningen til et dertil egna bedre rom slik at lyden når fram til eleven der det, det undervisning baserer seg på.